Πολύ χαίρομαι που σας υποδέχομαι και στο Μέγαρο μου μετά την νομίζω ουσιαστική συνάντηση την οποία είχαμε στο Περιστέρι πριν από κάποιους μήνες. Ο σκοπός της σημερινής συζήτησης είναι να επικαιροποιήσουμε την ατζέντα των θεμάτων τα οποία είχαμε αναδείξει σε αυτή την πρώτη συνεργασία μας ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και με τη Γραμματεία της Κυβέρνησης αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς το ενδιαφέρον μου γιατί τη Δυτική Αθήνα είναι δεδομένο και θέλω να αποδεικνύεται και στην πράξη. Νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από παρεμβάσει, παρεμβάσεις, ίσως, η πιο μεγάλης έκταση αφορά την επέκταση της γραμμής 2 του μετρό προς το ήλιο και εκτιμώ ότι η γραμμή θα είναι έτοιμη να δημοκρατηθεί ενδεχομένως και πριν το τέλος του 2022. Χαίρομαι διότι βλέπω μια σειρά από εντάξει σημαντικών έργων στο πρόγραμμα Τρίτσης και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι έτοιμα προς ένταξη και αντιλαμβάνομαι ότι μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες κατά έχουμε συζητήσει και εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα δεκαετίες από το ρέμα της Εσχατιάς μέχρι την υπογειοποίηση των καλοδίων της υπερυψηλής τάση έχουν βρει το δρόμο τους και βέβαια θέλω να ακούσω και από εσά την πρόοδο που έχει στελεστεί σε ζητήματα αποδέσμευσης χώρων για αξιοποίηση κάτι το οποίο νομίζω αφορά όλους τους δήμου όπου έχουμε συζητήσει για συγκεκριμένε περιπτώσεις χώρων που μπορούν να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. Και θα ήθελα να ακούσω από εσάς σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να επισπέσουμε ακόμα περισσότερο τις σχετικέ διαδικασίες και να δούμε και τα θέματα του προσωπικού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρω ότι σας ταλανίζει, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει κάποιες δράσεις σε επίπεδο εδώ, Υπουργείου σχετικά με τα αισθήματα που αφορούν τις προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά σε προσωπικό εξειδικευμένο το οποίο τόσο σας είναι ε, ε, απαραίτητο. Ε, και τέλος θα μιλήσουμε λίγο και για τα περιβαλλοντικά και για το ποικίλο και για τους ποδηλατοδρόμους που καταλαβαίνω ότι δρομολογούνται στο Χαϊδάρι. Θέλουμε να δίνουμε πάντα μια έμφαση σε θέματα ποιότητας ζωής και νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο. Οπότε σταματώ εδώ. Ο σκοπός είναι να ακούσω πάλι από όλου σα την, την πρόοδο που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, αλλά που ακόμα έχουμε ζητήματα. Ακούσο και από τους ε, βουλευτές μας, το, το Μιλτιάδη ε, και το Γιάννη, αν υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Και φυσικά το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και η, ε, ο Υπουργός Επικρατείας είναι εδώ για να ε, βάλουμε τα επόμενα ε, ο, ορόσημα για την επόμενη ε, συνάντησή μας. Με το καλό...